Tota aquesta pràctica és un compromís personal, però dins del dia a dia, dins de la ciutat, dins de la família, dins del país, dins del món. Som relació i estem aquí per relacionar-nos. Per tant, és importantíssim el sentit de pertinença. I un sentit de pertinença que veritablement l'experimentis tu, no com a títol, pertanyo... I la comunitat és la que et fa créixer, també, i és la que et protegeix, també. O sigui, que té tots aquests avantatges, és que és, que és, és imprescindible uh, en el fet i en el rodar de cada dia.